Szeretettel köszöntöm önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek közötted az óceánon túlról részvevőket is. A jelenlévők között most van egy Ausztráliában élő tanulónk is. Én Matuska Parbi vagyok. Én is sok szeretettel köszöntöm önöket, <kül> Matuska Zsolt vagyok. Mi vagyunk a PPA egyik hatos szintű vezetőházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom fogászati asszisztens volt, mára már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek férjemmel és kislányunkkal. Én azért kezdtem el a Nyílt akadémiánál tanulni, mert az életemben nagyon nehezen boldogultam a párkapcsolat és az anyagiak területén. Akkor még abban a tévhídben éltem, hogy ezen csak ezen a két területen boldogulok nehezem. Közben életem összes területén volt, mit tanuljak. Párkap a párkapcsolat területéről csak annyit, hogy 11 napházasság után rájöttem, hogy hát ez nem volt az én... Nem velem. <há> Csak, hogy megtörjem a csendet. Akkor nem volt ennyire vicces, de így utolában. Szerencsére nem, nem, nekem kellett átéljem. Hát, szóval, hát, igen, menjünk tovább. <gül> <gül> és hát otthorral elmennek külve csináltam egy kész adósságspirált, és felvettem mindenféle hitelt, hogy el tudjak otthonról költözni. Majd amikor már teljesen függetlenítettem saját magam, mindenki véleményétől és befolyásoltságától, akkor elkezdtem úgymond a hivogató szónak eleget tenni, és elkezdtem a spirituális utamon fejlődni, elindulni. Ezt egy agykontroll agy képzéssel kezdtem, de ez nem nyújtott igazából nekem eleget, úgyhogy tovább keresgeltem, akkor talált rám a nyílt akadémia lehetősége. Két-három díjmentes előadás után viszont elkezdtem a képzést. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító kócs képzései által az életemben ugye egyre jobban tudok bánni önmagammal, mert itt megismertem és megtanultam saját magam képességeit és értékeit. Ezáltal még jobban tudok segíteni másoknak, hogy ők is elkezdjék a saját szellemi fejlődésüket. Nekem a PP előtti foglalkozásom, én földmérő voltam, ez a szakmám, Mára viszont a PPL tanulói csapat a fő tevékenységünk. Végítcsom a neleg feleségemmel, és két éves kislányunkkal. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni, már 7 éve tanulok itt. Mert nagyon megtetszettek a bemutató előadások témái, amiről és ahogyan beszélt Szerdöcsik Miklós és. Személy szerint engem azt az szólgott meg a leg, legfő kép, amikor az aranykorról beszélt. Előtte is soha nem hallottam elő a kifejezésről, vagy szóról. És ami még jobban már tetszett, hogy ezt nekünk kell létrehoznunk. Éreztem belül, hogy nekem itt van a helyem, és ezért csatlakoztam a PPA-hoz. A Nyílt Akadémia emberi siálti ubidó kócsképzésének Hát, rengeteg mindent köszönhetek, gyakorlatilag az egész mostani életemet. Itt ismertem meg a feleségemet, aki áll mellettem, négy évvel ezelőtt. Együtt építettük fel a közös házunkat, több pps tanuló és vezető közreműködésével. Mi kis point belecsempészek. Mi nem randizni jártunk, mint a normális párok. Ha nem építkeztünk, idéző, idéző normás normális párok. Ez tényleg így volt, elhívott házat építeni. Én, tényleg így volt. Igen. Így kezdtünk el összecsisszolódni. Minden szempontból. Igen. Én... <gül> Lett közös gyermekünk, ugye később, amit mondtam, ki már két éves. És most már közös vállalkozásunk is van. És mindezt négy év alatt értük el. Az évek során egyre jobban megtanultam bánni önmagammal, párommal, másokkal, és folyamatosan tanulok minden élettelőletemen azóta is. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóval teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes nítatású tevékenység. Ez a két terület mivel, hogy ellentétes, az úgy értendő, hogy a pénzügyi terület és a szellemiségi terület. Tehát totál ellentét. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Miért fontos kezelni ezt a kettőt? Egy, egy területen, tehát az anyagot és a szellemiséget. Mivel, hogy egyrészt anyagból, másrészt pedig egy szellemi részből állunk. Tehát testből, lélekből és elméből. És mindhárommal meg kell tanulnunk bánni. Fejlesztenünk kell folyamatosan. Ezért tévhit az is, hogy elég meditálni, és akkor majd minden megoldódik. Ő az, aki a mindennapokban használható a tudás terén, a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkom. Itt a a kivetítőn felszokott lenni sorolva 10 életterület, a mindennapokban használható tudás gyáreint értendő elsősorban. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb, 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk vőletése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért,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 megtiszteltetek jelenlétetekkel és hát ugye az is nagy örömömre szolgál hogyha valaki élőben vesz részt a képzésünkön ugye az interneten keresztül hát remélem mindenki jól hal, jól lát, bízok benne hogy a tengeren túl is bár van olyan tanulónk mint elhangzott aki ugye a tengeren túlon él és most éppen itt van mármint itt a teremben na nézzük ugye elhangzott itt egy olyan gondolat hogy szellemiség mi is az a szellemiség, jó? tehát amikor szellemiségről beszélünk akkor esetlegesen emberek gondolhatják azt hogy szellemekről, szól a szellemiség nem hiszem hogy örülné neki hogyha mondjuk egy szellemmel éppen találkoznám nem? mondjuk egy éjszaka tehát a szellemiség az a gondolkodást jelenti tehát gondolkodás, de most ahhoz hogy megértsük a gondolkodásunkat ugye tudnunk kell hogy igazából hogyan is működik az ember legalábbis némi nemű fogalomnak kell avval kapcsolatban lenni ugye elhangzott itt hogy három dologból állunk három részből állunk ugye van a testünk hát ezt mindenki ismeri ugye van egy harmadik rész amiről most nem beszélek azt úgy hívják hogy elme egyébként és, és van egy olyan részünk amiről által tudunk gondolkodni és ebben különbözünk, hogy más lénynek ilyen nincs. Ha lenne más, más lénynek ilyen, mondjuk állatnak ilyenfajta tulajdonsága, működése, akkor ők is tudnának gondolkodni. De mivel nincsen, ezért ugye itt a bolygón az ember tud gondolkodni, és ez a léleknek köszönhető. Tehát, hogy van bennünk egy szuper intelligens, értelmes energia csak valahogy ennek a kifejezésnek meg kellene felelni <gül> ugye mert mit említettem az imént? azt hogy szuperintelligens, értelmes hát sok emberre ha nem látszódna ez a, az hogy ő szuperintelligens és értelmes lenne pedig hát ugye ez az, ez az energia lény bennünk ez egy energia lény tehát úgy képzeljétek el hogy tanultuk fizikából hogy az energia az nem vészel csak átalakul de inkább azt mondanánk hogy átalakulhat mert hogyha nem játszik közre valami olyan dolog ami miatt átalakuljon akkor az miért alakuljon át? világos ez? tehát nem teljesen jó volt ez a kifejezés annak annak idején hogy átalakul mert átalakul hat tehát külső hatás befolyásától ugye átalakulhat például mit tudom én egy fadarabot meggyújtunk akkor átalakul az az energia ami a fadarabban van jó tehát de most nem fizika órát szeretnék vagy kémiaórát szeretnék tartani hanem ugye arról beszélni hogy van bennünk egy értelmes energia lény és hogy honnan származik ez az értelmes energia lény, ezt is jól tudja az ember tehát a világegyetemben van egy olyan lény, egy olyan energia lény amely amikor ő még csak egyedül létezett akkor a teljes világegyetem energiájával létezett, működött és akkor a világegyetemben olyan, hogy anyag nem létezett. A világegyetemben csak olyan volt, hogy energia, és teljes egészében ő belőle állt az energia. Érted? És ez az energia lény osztotta meg magát először saját értelméből a saját értelmes energiájából osztotta meg magát és abból lettek a lelkek tehát ő mondhatjuk azt hogy egy szuper nagy lélek oké? Okay, egy szuper nagy energialény főleg az emberi lélekhez képest de gyakorlatilag belőle származunk tehát az azt jelenti hogy fogta és tudatosan elkezdte megosztani önmagát, oké? Okay? tehát nem úgy működött hogy tudattalanul osztódott hanem tudatosan elkezdte magát megosztani és ez a megosztás tehát hogy elkezdte magát megosztani ez évmilliárdokon keresztül működött egészen másfél millió évig tehát másfél millió év óta nincs lélek keletkezés tehát azóta nincsenek új lelkek ezért ugye a különböző energialények, értelmes energialények a világegyetemben ha szaporodni akarnak akkor úgy tudnak szaporodni hogy más csoportból elrabolnak lelkeket vagy meggyőzik őket hogy tartozzanak hozzájuk, világos ez? tehát ami azt jelenti hogy a, a lelkek tekintetében az energialények tekintetében, az értelmes energialények tekintetében a világegyetemben nincs egység tehát rengeteg fajta értelmes energialény van ez azt jelenti hogy szerkezetben működésben nem különböznek de mégis külön csoportokat képviselnek és attól függ hogy milyen csoportban tartoznak de most itt a csoportokat milliárd lelkekre gondolj tehát ne kevesebbre hogy hova tartoznak attól függ hogy milyen a rezgésük hogy magas a rezgésük vagy kevésbé magas vagy esetleg alacsony vagy kevésbé alacsony ezáltal rengeteg fe, féle rezgésű csoportosulást tar, található a világegyetemben az értelmes energialényekből és ugye miért csoportosulás? pont emiatt mert az azonos rezgésűek vannak el egymással vagy a közel azonos rezgésűek azok az energialények amelyiknek eltér a rezgése. a többiektől az nem érzi jól magát azokkal az energialényekkel akiknek a rezgése magasabb vagy alacsonyabb lényegesen magasabb vagy alacsonyabb ha egy kicsit alacsonyabb vagy egy kicsit magasabb az nem gond akkor még az energialények el vannak egymással de a lényeges az eltérés akkor nincsenek el egymással ezt látni itt az emberiségnél is hogy jó ha tudod hogy azokkal az emberekkel vagy igazán jól el akinek azonos a rezgése vagy közel azonos a rezgése veled világos ez? azokkal az emberekkel nem vagy jól meg akiknek jóval magasabb a rezgésük vagy jóval alacsonyabb a rezgésük mint a tied az, az emberek rezgése mivel ugye bennünk van egy energialény, nagyon hasonlatos a többi értelmes energialénynek a rezgéséhez, ami azt jelenti hogy attól függ egy energialénynek a rezgése és egy embernek a rezgése is, hogy mennyi problémát élt meg az életében ha a problémákat tudta kezelni akkor jó rezgésű az illető ha nem tudta kezelni a problémákat akkor alacsony rezgésű az illető, oké? Okay? És ezáltal olyan emberekkel tud ellenni, mondjuk egy alacsony rezgésű energialény, egy ember olyan emberrel tud elleni aki szintén alacsony rezgésű. Magyarul ugye ő azért lett alacsony rezgésű, mert nem tudta megoldani a problémáit. Tehát akkor kikkel? tud jobban lenni, kikkel tud el lenni, olyanokkal akik szintén nem tudták megoldani a problémáikat oké? Okay? csak hogy világos legyen ez a dolog tehát ugye ez ebből a szempontból nagyon érdekes mert ez nem csak nálunk működik így itt az emberiség esetében hanem a világegyetemben mindenütt ahol értelmes energialényekről beszélünk márpedig ne hogy valaki azt gondolja hogy mit tudom mi mondjuk ez a 8 milliárd lélek amelyik itt van a Földön ez a szám van a világegyetemben ennek a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszorosa van a világegyetemben na most ugye miért nincs további lélek létrehozás tehát új lélek létrehozás tehát miért nem szakít ki magából egy lélek darabot ugye a teremtő azért mert minden egyes lélek teremtésével tehát új lélek teremtésével ő neki kevesebb energiája lesz világos ez? de ugye ne gondoljatok túl nagy dologra amikor a lelkünkről beszélünk mert egy újszülöttnek a lelke az körülbelül borsó szemnagyságú oké? Okay? és hát sok felnőttnek is sajnos <gül> na most attól nő az energiája tehát terjedelme egy léleknek tehát attól lesz nagyobb a térfogata a térben hogyha tudást szerez minél több a tudása egy értelmes lénynek annál terjedelmesebb maga a lélek, világos ez? tehát ez azt jelenti hogy mit jelent a tudás? a tudás az életben és a mi esetünkben az ember működésére vonatkozó tudást jelenti amit tudsz használni a mindennapokban tehát nem olyan tudást amit csak időnként tudsz használni vagy sose használsz, nem lexikális tudásra gondolj hanem olyan tudásra amit a mindennapokban tudsz használni nézzük mik azok a dolgok amit a mindennapokban tudsz használni itt vannak, jó erről beszélt ugye a házigazdánk Zsolt ez az a tíz terület ez tíz életterület hogy az ember képes legyen bánni önmagával, párjával, szüleivel, gyerekeivel, másokkal, a munkájával, a pénzzel, a környezetével, a hatóságokkal és az Istenével. Szóval lényeg az hogy ha ezeken a területeken az ember tudást szerez akkor nő a lelke. Azoknak a lényeknek akiknek, akik nem emberek és értelmes energialényekről van szó azoknak általában jóval nagyobb, jóval terjedelmesebb a, a lelkük, tehát térfogatra nagyobb, tehát térfogatra nagyobb, tehát nem olyan picike mint az emberi hanem sokkal nagyobb, miért? mert minden egyes ember mielőtt leszületik törlik a tudását oké? Okay? tehát nem az ember törli, tehát félre ne értsétek hanem törlik. Tehát olyan hatalmas energialények törlik, akik ezt ezzel a technológiával rendelkeznek. De ez a törlés, ez nem törlés, hanem elmentés. Tehát az előző életednek a tudása az el van mentve. Elment, ha megnézed, egy kicsit elemzed ezt a szót, hogy elment. Tehát el van mentve és van egy harmadik részed, amit úgy hívnak, hogy elme nem tudom, összehozod-e a kapcsolatot a kettő között tehát az elménk az amely révén tudunk gondolkodni, mert az elménk a kapocs a testünk és a lelkünk között a gondolkodás terén és az elménk a kapocs az összes múltbéli információ visszahívására ráadásul ugye mi embereknél ez az elme, ez kettős működésű, van egy ösztönös részünk és van egy gondolkodó részünk az elmének tehát két félt, ugye, tudjuk hogy az agy az két félből áll, ugye és egy bal agyfélteke meg egy jobb agyfélteke, a jobb agyféltekénk gondolkodik tehát de azáltal hogy a lelkünk gondolkodik tehát az agy nem képes a gondolkodásra mert akkor az összes állat amelyiknek van agya képes lenne a gondolkodásra, világos ez? tehát az agy nem azt a célt szolgálja hogy tisztában legyünk hogy gondolkodjunk hanem az agy azt a célt szolgálja hogy vezérelje az összes részünknek minden részünknek a működését világos ez? tehát az agy szabályozza az, agya, az agyunk a központi számítógép ugyanolyan elven működik mint egy számítógép amely szintén nem tud gondolkodni egy számítógép egy központi működtető szerepet tud játszani ugyanezt csinálja az agyunk, mégis azért tudunk gondolkodni mert van egy lelkünk amely egy értelmes gondolkodó energia lény és amikor ez a kapcsolat megvan a lelkünk és a testünk között hogy képesek legyünk gondolkodni tehát ne ősztömből cselekedjünk akkor gondolkodunk és a gondolkodásunk alapján cselekszünk oké? Okay? na most ahhoz hogy az ember helyesen cselekedjen ezeken a területeken ez nem velünk született tulajdonság általában hanem meg kell tanulni és ha velünk született tulajdonság van ebben tehát van olyan tudás ami velünk született például a szeretet mégis tud károsulni azáltal hogy olyan élethelyzeteket élünk meg ami számodra fájdalmas volt tehát bármilyen fájdalom károsítja azt az ösztönös tudást amit magunkkal hoztunk a születésünknél fogva ezáltal sok esetben a felnőttek képzeljétek el rosszabbul működnek mint a pici gyerekek mert annyi károsulás érte az alapműködését tehát az alapműködését az illetőnek hogy az illető már nem tudja azt a tudást használni ami vele született oké okay. erre számos példát tudnék mondani amikor itt tanuljuk tanuljuk azokat hogy a gyerekek alapból mit csinálnak jól és a felnőttek nagyon nagy százalékának azt amit gyerekkorban jól tudott csinálni kisgyerekként újra kell tanulni a sérülések miatt milyen sérülések miatt minden fájdalom ami valaha ért fizikai vagy lelki fájdalom az sérülést okozott világos ez? a mai napig is ha egy fájdalom ér mindegy hogy fizikai vagy lelki fájdalom a sérülést okoz kivétel ha van annyi tudásod hogy megérted annak a történésnek az értelmét az életedben ha egy ember a fájdalmat képes megérteni bármilyen fájdalom legyen fizikai vagy lelki fájdalom abban a pillanatban onnantól hogy megértette nem hat negatívan rá az az érzés oké okay? de addig míg nem érti meg addig sajnos negatív hatással bír vele kapcsolatban illetve hatással van rá szóval lényeg az hogy az emberek nem nagyon tanulták hogy hogyan működik az ember hogyan jött egyáltalán létre azt is tanítjuk tanítom hogy hogy kerültünk ide a földre jó miért vagyunk itt kinek mi a küldetése jó mi a feladatod azt is ugyanis eléggé egyedi a küldetésed és egyedi a feladatod de nem olyan egyedi hogy mindenkinek más, jó? ezt azért mondanám hogy mindenkinek más-más-más a küldetése de sok embernek gyakorlatilag azonos vagy más-más a feladata de sok embernek azonos a feladata tehát az azt jelenti hogy nálunk tanuljuk azt is hogy hogyan deríthető ki hogy kinek mi a küldetése mi a feladat és mi, miért fontos ezt tudni? ha az ember tudja hogy mi a küldetése akkor tudatosan haladhat a küldetése irányába, mi a küldetés? az úgy hívják hogy életcél jó? tehát az egy cél de életcél tehát nem egy olyan cél hogy hát te akarsz egy párt magadnak, nem egy olyan cél hogy akarsz egy lakást magadnak azok nem életcélok, azok célok, világos ez? Tehát az életcél, amire neked törekedned kell, amit el kell érned, és amit gyakorolnod kell az életed végéig. Oké? Okay? Gyakorolnod kell az életed végéig. Tehát egy életcél nem olyan, hogy elérted, és akkor kereshetsz másik életcélt. Jó? Tehát nem olyan, mint egy általános cél, hogy elérsz egy és akkor keresel egy másik célt, az élet cél az mindenkinek egy élet célja van nincs kettő, nincs három, egy van oké? de mindenkinek van élet célja tehát mindenkinek van küldetése és mindenkinek tudni lehet ha tanul itt hogy mi az élet célja jó? és miért kell az élet cél? mert akkor tudnál boldogan élni az életedben ha az élet célodon vagy, érted? az élet célodon vagy, na most van mindenkinek egy feladata az is kideríthető itteni tudással hogy kinek mi a feladata, a feladat azt jelenti hogy mivel érdemes mivel lenne neked érdemes foglalkozni az életed során ami a küldetésed felé tehát az élet célod felé visz érted? és ha azzal foglalkozol ami a küldetésed felé visz azzal éreznéd legjobban magadat érted? tehát azzal a foglalkozással elég ülnél ki leginkább oké? Okay? jó? Ja? tehát lényeg az hogy nem úgy működik az életünk mint ahogy tanultuk vagy hallottuk vagy olvastuk hanem egy kicsit bonyolultabb de mégse bonyolult ha az embernek van tudása tehát mégis egyszerű és most gondold végig mi egy olyan tevékenységet végzünk nézzük meg hogy tudást adunk az embereknek ez elhangzott a bevezetőbe. tudást milyen tudást? olyan tudást amit a mindennapokban tudnak hasznosítani, azokon a területeket tehát én ezt úgy nevezném hogy élet és emberismeret ezt egy coach képzés keretein belül csináljuk, a coach azt jelenti hogy ember és életjobbító jó? tehát ezt jelenti legalábbis a mi értelmezésünkben, a coach az egy szakma ezáltal valaki itt tanul akkor egy szemeszter elvégzésekor bizonyítványt is kap. Ha elvégzi az összes szemesztert, akkor diplomát is kap. Tehát lényeg az, hogy a kócs milyen szakma. Egy ember és életjobbító szakma. Tehát amikor egy kócs coach coachingol, akkor az a dolga, hogy az ügyfeléből kihozza a legjobbat és a legtöbbet világos ez? tehát a legjobbat és a legtöbbet tehát a coachsal hol találkozol általában mondjuk nézel egy foci, foci meccset azon kívül hogy valakit úgy hívnak <gül> tehát nézel egy foci meccset vagy mondjuk egy, egy kézilabda meccset tehát ahol csapatjáték van és ki szokták írni hogy edző, coach tehát angolul az edző az coach oké? a szó nem tudom tudod-e hogy honnan ered? A, a szó az hogy kócs a kocsi szóból ered a, kocsisz, a kocsit pedig kócs községben találta fel egy bognár oké? Okay? képzeljétek el tehát kócs községből származik a szekérnek az a változata ami felépítményt kapott és kocsi lett belőle egy bognár vagy kádár egy ilyen kádár bognár találta ki az egészet és az hozta létre a felépítményt jó és a világon így terjedt el hogy kocsi és az angolba szóként van jelen jó tehát ez innen ered ez a szó csak hogy világos legyen ennek egyébként utána járhatsz tényleg így van tehát ez nem nagy nagyképűség részünkről hanem ez magyarok részéről hanem ez tényleg így van szóval a kócs ugye egy szakma mint az imént, imént említettem és és embereket tud jobbítani hát nehéz úgy jobbítani ha te nem válsz jobbá érted? mit jelent az hogy jobbá válni? hát itt benne van nézd, de itt van a szó hogy képes legyél az önzetlen szeretetre érted? tehát ne érdekből szeress szeressd az embereket érted? tehát ne érdekből hanem azért szeresd, mert ember jó és akkor ugye lehetne végigmenni itt a szeretet kérdésen vonatkoztatva az állatokra, a növényekre, a tárgyakra, stb. stb. stb. az ember az egyetlen lény a Földön amely a legszélesebb körben képes szeretni tehát gondold végig még azt is szeretem ezt a jó levegőt oda is belerakod hogy szereted érted? tehát az ember még a jó levegőt is képes szeretni tehát bármit képesek vagyunk szeretni amit akarunk oké okay? és és az a jó hogyha a szeretetet úgy vagy képes működtetni hogy érdek nélkül érted? tehát amikor szívből tudod mondani azt hogy szereted nem azért mert egy érdek húzódik mögötte világos ez? tehát ez azt jelenti hogyha az ember emberként akar működni akkor gondold végig úgy születik egy gyerek hogy amikor megfogan előtte kitörlik a tudását elmentik természetesen de az elméjéből kitörlődik és ha olyan a, a lélek képzeljétek el tehát a lélekből törlik ki olyan a lélek hogyha kitörlik az összes tudást akkor egyetlen egy dolog marad a lélekben a feltétel nélküli szeretet képzeljét el tehát a gyerekek fogantatásuknál fogva feltétel nélküli szeretettel bírnak kivétel ugye abban a kilenc hónapban, hogyha az édesanyja sok viszontagságot élt meg tehát sok zaklatottságon kellett hogy átmenjen mert már akkor sérül a gyereknek a feltétel nélküli szeretete és minél több zaklatottságot él meg majd mikor már kibújt az édesanyjából természetesen annál nagyobb sérülés szenvedel a feltétel nélküli szeretet na most ha az ember embereket tanít és embereket akar fejleszteni mint amit én csinálok akkor ahhoz feltétel nélküli szeretetre van szükség tehát egy csodálatos dolgokat fedeztem fel avval kapcsolatban hogy hogyan működik az ember ugye én emberekkel foglalkozok 87 óta 91 óta van saját csapatom és 93-tól tanítok, vezetek embereket, és ugye azóta több tízez, több, sok tízezer ember képzésében vettem részt, ilyen-olyan formában, és ugye azzal, amivel most foglalkozunk, ugye 12 évvel, most már 13 évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni. Tehát ugye ezt azért mondom, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ugye én régóta tanítok embereket. De soha nem tanítottam érdekből. Tehát soha. Tehát amikor én elkezdtem bármilyen területtel foglalkozni, mondjuk 91-től, azért foglalkoztam vele, mert azzal a területtel, amivel foglalkoztam, aval a szolgáltatással mondjuk, emberekkel lehetett segíteni. Érted? Tehát nem azért kezdtem el csinálni, már akkor sem 91-ben, hogy mint a legtöbb ember, aki valaminek neki fog, amiben esetleg pénz is van, hogy pénzt keresek. Nem. Hanem azért, mert én azt láttam, hogy azzal a szolgáltatással lehet embereken segíteni. És lehetett is. Utána mindig olyan dologgal foglalkoztam, amivel lehet embereken segíteni, és ez tudott, hogy működött hogy ezáltal mindig meg tudtam teremteni azt az anyagi dolgokat amire nekünk szükségünk volt Érted? de nekem soha nem volt célom a pénz soha oké? Okay? tehát ezáltal ugye én azt a tapasztalatot tudom elmondani hogy milyen jól tud működni hogyha az ember nem magáért tevékenykedik hanem másokért érted? és ez úgy működik hogy mivel ugye mi értelmes energia lények vagyunk és nem akárhogy születtünk hanem rendezték a születésünket ezt én úgy nevezem aki rendezte hogy teremtőm és ugye mindenkinél ugyanez a helyzet hogy van egy teremtője és ezek a teremtők ezek egy felsőbbrendű lények hozzánk képest és ha szeretet alapon működünk akkor segítségünkre vannak ezt én megtapasztaltam és nem csak én hanem a többiek is megtapasztalták akik hasonlóképpen kezdtek el működni tehát az azt jelenti a szeretet alapon működés hogy a magunkat egy kicsit háttérbe helyezzük és az embereket előtérbe de nyilván azokat akik megérdemlik oké? Okay? tehát akik visszaélnek a szereteteddel azokkal nem oké? Okay? tehát mi egy olyan közösségben vagyunk ahol, az emberek egy lelki fejlődésen mennek át a tudás révén megmutatom mit jelent a lelki fejlődés ezt jelenti, jó? 7 szintje van a lelki fejlődésnek és a legtöbb embert ide lehet bekategorizálni a túlélés szintjére kevesebbet a biztonság szintjére, még kevesebbet a valóval tartozás szintjére, stb. stb. az egy lelki fejlődés hogyha az ember ezeken a szinteken van, nem a legalsó szinten, jó? tehát a legmagasabb lelki szint az a beteljesülés szintje ezekről szoktam itt a díjmentes részben is beszélni, most nem megyek ebbe bele, jó? de nagyon érdekes mert nézzük egy kicsit tovább mert idáig a hatodik lelki szintig felje, fel lehet jutni ebben a társadalmi formában hát hogyha odafigyelsz ha hagyod magadat nagyon be, negatívan befolyásolni hát akkor nem jutsz fel oda sose a hatodik lelki szintre legalábbis ebben az életben biztos ha feljutsz a hatodik lelki szintre akkor megnyílik a lehetősége arra, hogy bekerülj az aranykorba. Ugye vissza visszamegyünk, az aranykornak 2035-re kell megvalósulnia. Mi az aranykor? Ugye házigazdák megint csak beszélt, ugye Zsolti beszélt erről, ha jól emlékszem. Aranykor egy olyan társadalmi forma, ahol nincs elnyomás, mert nincsenek elnyomók. Oké? Okay? És az emberek akkor tudnak fejlődni, ha nem kapnak elnyomást. Mert egy ember mikor tanul, és közben elnyomást kap, akkor addig, amíg az elnyomást tart nála, elveszíti, hogy... Tehát egyszer nem emlékszik a tudásra, nem jut eszébe, hogy neki van tudása. Oké? Okay. Tehát az elnyomás az lelki vagy fizikai fájdalmat okoz. Minden betegség, itt ami van a Földön, elnyomás következménye. Jó? Tehát minden betegség. Tehát mikor valaki megbetegszik, ha nem kaptál volna elnyomást, nem betegettél volna meg. Világos ez? Tehát az elnyomás az egy nagyon nagy probléma az ember életében az elnyomás hozza létre a félelmet az emberben ha nem kaptál volna életedben elnyomást semmitől nem félnél nem lenne benned félelem oké? tehát az elnyomások hozták létre, mit jelent az elnyomás? az lehet fizikai cselekvés révén történt elnyomás tehát valaki mit tudom én neked fáj, fizikai fájdalmat okozott vagy lelki elnyomás tehát olyat mondott ami neked rosszul esett oké? Okay? és ezek a fizikai vagy lelki elnyomások tehát egy betegség is elnyomás tehát amikor fájdalmad van mert beteg vagy az is egy elnyomás ezek az elnyomások ezek létrehozzák az emberben azt hogy féljen, érted? féljen és a félelem ott van benne hogy az egy fél elem, nem teljes elem, az egy fél elem. egy olyan dolog ami az emberiség legnagyobb problémája és ha egy ember fél, és ezt tudják olyan emberek, akik ez egy kicsit is értenek, hogy milyen akkor egy ember, amikor fél, akkor kihasználhatják ezt a félelmet az ember manipulálására. Ezt ugye Zigmund Zing Freud kezdte el tanulmányozni, és komoly tudomány csinált belőle, és onnantól ezt a tudományt rengetegen kezdték el folytatni, és ugye ő az 1800-as években élt, és onnan indult ez a tudomány, hogy megismerjék a, az emberi elme működését, és akik ismerik az emberi elme működését például a pszichológusok, pszichiáterek azok sok esetben nem jó célra használják a tudást hanem arra használják hogy olyan tanácsokat adjanak a mondjuk a hatalmi elitben résztvevőknek hogy hogyan tudják a félelemre alapozva manipulálni az embereket a manipulálás azt jelenti hogy az emberek azt csinálják amit ők akarnak, világos ez? és ezt ugye elég jól látott főleg ebben a három évben jó? tehát 2020-tól szóval lényeg az hogy az ember nem jól kezeli az életét, mert nem ért azokhoz a dolgokhoz ami az élet és az ember működéséhez szükséges akkor az ember nem tud boldog lenni tehát a boldogság az nem a szerelem érted? a szerelem az mulandó a szeretet az nem ezért ugye nagyon sok ember azt gondolja hogy boldogság egyenlő szerelem ezért mindig újabb és újabb szerelmet keres, mert a szerelem az mindig elmúlik oké? Okay? a boldogság azt jelenti hogy te nagyon jól érzed magad a bőrödben ezt jelenti, érted? az nem boldogság hogyha neked arra van szükséged vagy bárkinek arra van szüksége hogy mondjuk szórakoztassanak tehát egy boldog embert nem kell szórakoztatni mert ő jól érzi magát azt kell szórakoztatni aki nem érzi jól magát nem tudom elég világos voltam el és ha ma megnézed a legtöbb embert szórakoztatni kell és azért hogy szórakoztassák pénzt ad ki és erre egy üzletet hatalmas világméretű üzletet építettek rá hogy az embereknél elérték azt hogy olyan állapotban legyenek hogy ne legyenek jó hangulatban hogy szórakoztatni kelljen őket és ráépítettek egy szórakoztatóipart világos ez és a szórakoztatóipar az nagyon nagyon sok dollár milliárdot hoz a résztvevőknek akik a szórakoztatóiparban részt vesznek oké okay? tehát régen az emberek egyszer jól érezték magukat egymással, nem kellett őket szórakoztatni, érted? és onnantól indult el, hogy az embereket szórakoztatni kell, mikor elkezdték arra manipulálni az embereket, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatban legyenek honnantól van ez? onnantól mikor elindultak a hírek oké? Okay? a hírek a híreken keresztül el lehet -e térni, hogy az emberek olyan hírekről is informálódjanak amihez ennyi közük sincs mert addig milyen hírekről informálódtak? hát amit a szomszéd mondott vagy éppen a környezetében élő valamilyen ismerős mondott ennyi volt a hír nem volt más hír, mit tudom az hogy mi volt 50 kilométerrel rép? Halvány lila dúsztjuk nem volt róla, érted? Én ismertem olyan embereket, aki mit tudom, 30 kilométernél távolabb nem hagyta el a faluját, érted? Soha nem volt kórházban, és mit tudom én majdnem 90 évig élt, érted? Nem mostanában találkoztam ilyen emberekkel, hanem még gyerekkoromban, érted? tehát ami azt jelenti most gondold végig hogy milyen hírek, hol voltak hírek újságba kezdetben, utána rádió, utána tévé, utána internet, jó? Igen. és azóta mióta vannak hírek lehet az embereket tömni rossz hírekkel és ugye tudják mert rájöttek a ugye Sigmund Freud, Freud által elindított pszichológia, pszichiátria rájött arra ugye hogy hogy a rossz hírekkel milyen hatást érnek el az emberekben azért mert az emberek érzelmes lények, minden emberben vannak érzelmek ha csak nem ölik ki belőle az érzelmeket, mert ezt meg lehet csinálni hogy kiölik az emberből nem sok ilyen ember van akiből kiölték ugye az emberiséghez képest de vannak ilyen emberek és az ember az egy érzelmes lény és hat rá a negatív hír persze a pozitív is de a hírekben általában a pozitív hír nincs <gül> vagy csak nagyon ritkán van gondold végig tehát ami azt jelenti most mit tudom hallasz mondjuk tíz negatív hírt egy pozitívat nyilván az az egy pozitív nem fogja ellensúlyozni a tíz negatívat érted? nyilvánvaló ráadásul az ember hangulata úgy működik hogy biztos megfigyelted hogy sokkal könnyebben lesz bárki hirtelen rossz hangulatú mint hirtelen jó hangulatú a hirtelen jó hangulat az nagyon elvétve működik a hangulata az embereknek általában fokozatosan emelkedik de leromlani a hangulat az egy pillanat alatt le tud egy pillanat alatt, akár egy jó hangulatú ember is képes arra, hogy egy pillanat alatt akár sírás szintjére lesz süllyedjen érted? tehát bánat szintjére tehát ez azt jelenti, hogy ugye rájöttek arra, hogy az ember az egy manipulálható légy az érzelmei által ezért tömni kell őket rossz írekkel és akkor is hat rá, hogyha semmi köze oké okay? sőt arra is rájöttek hogy még jobb ha úgy működtetik a híreket hogy az ember lássa is tehát hogy illusztrálják tehát ne csak hallja vagy ne csak olvassa hanem lássa is ugye amikor csak olvasta akkor raktak oda a képeket de amikor már ugye tévé lett akkor már ugye videón is láthatták az emberek a borzalmakat oké? Okay? és ez azt jelenti hogy még nagyobb hatással bírt az emberekre mert az ember az egy érzelmes lény és ez azt jelenti hogy a negatív hírekre az ember rosszabb hangulatba kerül mint előtte volt és a sok negatív hír van az érzelmi beállítottsága miatt ugye egyre rosszabb és rosszabb hangulatban lesz aztán majd visszajön mikor elfelejti azokat a híreket érted? de minél többször vannak hírek annál jobban és ismétlik a híreket annál jobban nem felejti el világos ez? és ez úgy működik hogy szépen elérték hogy az emberek rossz állapotban legyenek, tele legyenek félelmekkel tehát most mondok egy példát a félelmekre én gyerekkoromban olyat hallottunk csak hogyha forgószélről beszélünk akkor azt úgy hívják hogy orkán és az orkán tehát mikor azt mondták hogy orkán erejű szél az nem szedett le mit nem szedte szét a házokat nem csinálta azt mint mondjuk a Amerikában a tornádó érted? nem csinálta azt tehát ott egy egy magyarországi orkán az töredékes ebességgel ö, működött, mint a mondjuk az amerikai tornádó. De már elkezdték azt mondani a forgószérre, hogy Magyarországon is tornádó van. Érted? Igen, igen. Így van. Mert ugye hallották, hogy Amerikában micsoda pusztítást tud okozni a tornádó. Érted? na hát akkor mondjuk azt hogy Magyarországon is ma már tornádó hat féljenek az emberek attól hogy letán tornádó jön és akkor sőt már fényképeket is adnak be róla hogy mit tudom megfigyelték hogy mit tudom, itt és ott tornádó volt Magyarországon lefényképezték a forgószelet érted? tehát lényeg az hogy, hogy nálunk soha nem lesz olyan tornádó mint az usa -ba. de az emberek el lehet hitetni az hogy lesz Értem? és ez csak egy példa volt és kismillió példát lehetne mondani hogy hogyan manipulálják az embereket hogy féljenek tehát minél jobb és több félelme minél jobban fél egy, fél egy ember minél több félelme van annál könnyebben manipulálható jó? tehát annál könnyebben elérhető az hogy a félelmein keresztül azt csinálja, amit akarnak, hogy csinálj. Érted? Így működünk. Ez nem egy csoda, ez nem egy, egy mitől mi olyan dolog, ami misztikus, ebben semmi misztikusság nincs. Az emberek így működnek. Érted? Így működnek. Na most itt egyetlen egy megoldása van az embernek, hogy mennyire képes ellenállni a híreknek mennyire képes átlátni mondjuk a valóságtartalmát a híreknek, ha netántán híreket néz vagy hallgat vagy nem néz híreket vagy nem hallgat híreket, ez a másik megoldás, érted? ha még nem tudja ugye átlátni ezeknek a híreknek a valóságtartalmát tehát lényeg az hogy itt vagyunk mi emberek és egy honnan vesszük ezt a határidőt nekem van fentiekkel kapcsolatom, oké? Okay? és ezt a dátumot ők írták elő azt mondták hogy szeretnék-e, ezt szóval nem most, nem tudom én tizen évvel ezelőtt, szeretnék-e elmondták mi az aranykor, szeretnék-e ebben részt venni hogy létrehozzuk az aranykort én meg azt mondtam hogy igen Ugye erre kiválasztottak, én nem ismerek még egy embert a bolygón, akit kiválasztották a szervezetével, hogy csináljon ilyet, hogy hozzuk létre az aranykort. Az aranykor az egy olyan társadalmi forma, ahol nincsenek elnyomók. Arról, hogy ne legyenek elnyomók, ők gondoskodnak. Hiszen ők a halálnak és az életnek az urai. Jó? Tehát életnek és a halálnak az urai. Tehát az, hogy ki mikor hal meg, az gyakorlatilag tőlük függ jó? kivétel valaki öngyilkos lesz, az meg nem ajánlott hogy öngyilkos legyen, jó? ma az egy gyilkosság egyik fokozata, szóval lényeg az hogy hogy az aranykor arra való hogy beteljesítsük, beteljesítsük, nézzük csak mi az hogy beteljesülés beteljesítsük, ott van a beteljesülés amiért itt vagyunk a Földön, azért vagyunk itt a Földön hogy visszakerülhessünk tehát annyi tudást szerezzünk egy élet során hogy visz egy élet során nem kettő meg nem három élet során mert leszületés előtt mindig törlik az előző életi tudásodat ezáltal nem adódik össze, bocs ez van vagy eléred egy élet során azt hogy annyi tudást szerzel hogy egy magasabb létformába kerülhess, visszakerülhess a magasabb létformába, ahonnan jöttél, vagy nem fogod megcsinálni, és akkor újra inkarnálod. Az inkarnálódás azt jelenti, hogy újra beszülett egy olyan fajta emberi létformába, ahol előtte törölték a tudásodat, ahol megint felajánlják, felajánlották, hogy egy élet során elérheted azt, hogy annyit tanulj, hogy felkerülhetsz a felső létformába, ha ezt megint nem csinálod meg, akkor megint inkarnálod, és addig inkarnálod, amíg egy élet során nem éred el azt, hogy felkerülhesse a felső létformába, na most enne, erre lenne egy nagy segítség, egy olyan társadalom, ahol nincs elnyomás, ahol nincs félelemkeltés, ahol nincsenek negatív hírek, stb. stb. ahol nem csesztetnek az emberek téged állandóan, ahol nincs főnök, nincs beosztott, mindenki tudja, teszi a dolgát, mindenki szeretet alapon működik, érted? egy ilyen társadalom, de ahhoz hogy bekerülhessen az ember egy szeretet alapú társadalomba, előtte már tanulni kellene, érted? 2035 visszamegyünk Ugye 2035 az azt jelenti, hogy egy ha intenzíven tanul valaki akkor egy teljes tanulási ciklus az kilenc év, az kilenc év az azt jelenti hogy kilenc évente fordul meg ugyanaz a képzés tehát kilenc éven keresztül más-más képzést tanulsz Érted? És 9 évente megfordul. Na most nyilván, hogyha az ember többször tanulja ugyanazt, hát már sokszor nem lehet 35-ig. Mert ugye addig van hány év? 12. <gül> <gül> tehát ami azt jelenti, hogy már csak egy harmadot tud az ember pluszba még tovább tanulni, ugye ebben az időszakban. De a kilenc év az alkalmas arra, hogy az ember hozzájusson ahhoz a tudáshoz, hogy képes legyen szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal. Oké? Okay? És most gondoljátok végig, ez azért nagyon fontos, mert nem ijesztgetés, hanem én tudom a fentiek tervét. Tehát meg kell csinálni az aranykort, mert ha netántán nem lenne aranykora a bolygón, akkor sajnos ezt a bolygót el kell tüntetni, nem vicc, ez a bolygó ebben az állapotában ahogy most van az emberek miatt útba van az univerzum ezen részén, útban van neki a rezgésünk van útba. az alacsony rezgésünk van útban, világos ez? tehát az emberiség rezgése az főleg ebben a három évben óriási zuhant, óriási zuhant Előtte is fokozatos zuhanás volt, mióta az eszünket tudjuk, mi, akik már több időt éltünk meg. Érted? Azóta az emberiség rezgése csökken, csökken, csökken, csökken. Tehát mondhatjuk azt, hogy az emberiség rezgése a 70-es, 80-as évek közepétől csökkent. Tehát 70-es évek vége, 80-as évek től folyamatosan csökkent tehát onnantól és ez a csökkenő rezgés ez nagyon nagy gond a fentiek számára és ezért kell egy aranykor ahol az emberek rezgése felemelkedik illetve addig is ugye a tanulás révén az emberek rezgése emelkedik ezt látjuk az itt tanulók által hogy emelkedik a rezgésük de szó szerint ért tehát az azt jelenti hogy minél jobb egy embernek a rezgése annál teremtőbb az élete minden területén érted? tehát minél alacsonyabb egy ember rezgése annál bénább az életterületein minél jobb magasabb a rezgése annál teremtőbb érted? tehát az azt jelenti hogy teremtőként oh. tud működni igaz? teremtőként tud működni a saját életterületein és ugye megnézed még egyszer ezeket az életterületeket, de ezek elég fontos életterületek mind ugye sok olyan ember van aki teljesen ilyen anyagba zárt és akkor ugye mintha a tizedik pont az nem létezne számára de most gondold végig melyik a jobb anyagba zárt emberként nem hiszel abban hogy kaphat segítséget innen vagy ha elkezdesz hinni és kapsz segítséget, amelyik a jobb, ha te úgy döntesz hogy neked nem kell a segítség mert te egy szuper ember vagy és akkor egóval létezel hogy majd szét a fejed akkor közszépen nincs rá szükségünk oké okay, köszépen nem kérünk belőled ilyen egyszerű jó de tudsz egy kicsit szerényebb lenni és tényleg tudsz egy kicsit szerényebb lenni és elhiszed azt hogy tudsz segítséget kapni olyan nálunknál még intelligensebb lényektől, érted? és ezáltal könnyebbé tud válni az életed akkor lehet hogy épp az, itt az ideje hogy higgyél és ne hidd el azt amit mondanak hogy egy életed van és egy halálod, érted? na most megnézzük ugye egy kicsit a történelem, én imádom a történelmet, világéletemben szerettem, ezért ugye mindent ilyen történelmi dolgok érdekelnek gondold végig az emberiség nagy része az úgy gondolkodott évezredeken keresztül hogy nem egy élete van és egy halála hanem igenis újra születik, érted? a bolygó nagy része még mindig ezt hiszi, a bolygón élők nagy része még mindig ezt hiszi a kisebbik rész nem ezt hiszi, a fejlett civilizációi emberek, népek azok ahol elérték hogy a darwini elmélet működjön oké? Okay? és hogy elhiggyék azt hogy egy élet van és egy halál, most gondold végig ha egy élet van, egy halál van, ha ezt az emberek elhiszik, akkor mindent ebben az életben akarnak megélni, és ezért mindent kihasználnak a hitelt is, hogy ezt megtehessék. Ha ez nem így lenne, akkor nem látnád azt, hogy mennyire el vannak adósodva az emberek és az országok. Oké? Okay? Tehát azért adósodnak el az emberek és az országok, hogy mindent megéljenek az emberek egy élet során miért kellene mindent megélni? erről a múlt előadásban, a díjmentesben beszéltem ha emlékeztek, hogy mi lenne a legfontosabb ebben az életben emlékeztek? a kiváló emberi kapcsolatok ha neked kiváló emberi kapcsolataid lennének akkor te egy boldog ember lennél, érted? és és meg lenne mindened, mindened, a kiváló kapcsolatok révén minden amire szükséged van azt meg tudod teremteni, érted? és itt tanítjuk azt hogy hogyan érheted el a kiváló emberi kapcsolatokat hiszen másképp nem bekerülni az aranykorba, érted? tehát egy kulcskérdés a kiváló emberi kapcsolatok az ember életében és mindig azok az emberek akiknek kiváló emberi kapcsolatait voltak azok az átlag fölött éltek minőségben, életminőségben és most nem feltétlen az anyagi életminőséget mondom, hanem az hogy hogy érzik magukat a bőrükben, érted? tehát kínálunk neked egy lehetőséget egy boldogabb életre egy jövőkép, vissza megint ide és ez egy csúcs dolog, gondold végig korszakot alkothatunk hol hallottál ilyet hogy a szüleid korszakot alkothattak vagy a nagyszüleid vagy a dédszüleid vagy bárki, hol hallottál ilyet? egy se alkothatott korszakot, egy se, mi viszont egy korszakot alkothatunk egy új korszakot ezen a bolygón és a jövendőlésekben tehát úgy hívják hogy proféciák több ilyen proféciát olvastam az van benne hogy a Kárpát medencéből indul el a tudás a fel, magasabb rendű tudás az emberiség számára méghozzá a maguraktól a maguraktól Hát azok meg akárhogy nézzük a magyarok, oké? Okay. Tehát a magurak azok ugye sok ezer évvel ezelőtt azt vállalták hogy egy magasabb rendű tudást visznek el az emberiség számára és ezt részben teljesítették is akkor részben nem mert megakadályozták hogy teljesít, teljesítsék és a magurak többsége itt él a kárpát medencébe oké okay? és a magur az egy gyakorlatilag a magyar abból származik a magurból magur kifejezésből csak hogy tisztában legyünk ezzel oké okay? no hát ennyi és ezt beteljesítjük, ezt a jövendőlést, ezt a jóslatot, ha benne akarsz ebben lenni, hogy korszakalkotás, jó? tehát itt nem várhatunk arra, hogy másként megoldódik az emberiség léte az emberiség léte úgy oldódik meg, hogy minden egyes ember fejlődik érted? méghozzá tudatosan fejleszti magát csak így, sehogy másként, minél jobban elbutulunk, elhűlünk ennek az emberiségnek annál rosszabb, világos ez? most nyilván megint az egyéről beszélek, márpedig ha megnézed igen igen elbutulás és elhűlés van, igen igen tehát ennek az ellentéte a saját személyes fejlődés, mondhatjuk azt hogy a személyiségednek a fejlődése arra szintre hogy beteljesíthessd a küldetésed amiért itt a bolygón vagy, világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek Én. benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós másterkósnak a mai bemutató díjmentes tudatosságfejlesztő előadást. Nagyon sok hasznos információ volt ismét, de vajon mi lehet a folytatásban, a kócsképzésben, ahol módszereket is hallhatunk és kaphatunk. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a kócsképzést, és ezóta is itt tanulok. Számomra ez egy etalon előadás volt, főleg az aranykor miatt. Nagyon, nagyon imádom ezt a témát. Azt javaslom neked, hogy ha tetszett az előadás, és egyetértesz azokkal, amiket hallottál, szeretnéd jobbá tenni a bolygónkat, akkor gyere te is tanul a Nyílt Akadémiához, Szedlacsik Miklós Mesterünkhöz. Garantálom, hogy nem fogod megbánni. Az első havi tandíj 19.700 forint, a második hónaptól pedig mindössze 9.800 forint, három év járgaranciával. Um, Március 1-től tanti emelés lesz, az első havi az nem fog változni, a második hónaptól lévő fog 12500 forintra emelkedni. Tehát minél hamarabb gyere tanulni, ez egy ilyen inspiráló gondolat volt most. Ilyen minőségű az ember és az élet működésének az összes területét átfogó komplex tudást, ilyen milyen más összegért, nem fogsz találni sehol sehol sem nyugodtan keresgél az interneten ahol ráadásul az a célkitőzés hogy bevigyük az embereket az aranykorba ennél magasabb rendű és fontosabb cél nincs jelenleg a bolygón a szünet után önbizolom teremtő coach képzésünk lesz amelyen ha szeretnél részt venni akkor várunk szeretettel ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részlételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. <kül> Ennek ellenére én mégis azt ajánlom neked, hogy milyen gondolkozzó az elhangzottakon, ne dönts el, ha Hogy mennyire van szükség az embereknek a lelki fejlődésre? Arra, hogy olyan tudásra tegyenek szert, amelyben rendbe tehetik a saját, és mások életét. Akik már tanulók, azok pedig kattintsanak át a képzései menüpontban a jelen havi élő főre és ott tudjátok tovább nézni a kocsképzést, amit 30 perc szünet után folytatunk. Mielőtt még elköszönnénk, szeretném megköszönni, hogy a mai heti képzés házigazdái lehettünk és Na, mit akartam mondani? Nem tudom. Mindig oldja a feszültsége, hát nem jól csinálja. Köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk mindenkinek. Mindenkit szeretünk. Sziasztok. Sziasztok.